Фермер Шевченківської громади Володимир цієї весни засіяв поля ярим ячменем. Чоловік розповідає, основна площа землі піде під посів соняшника. В цьому довелика труднощі, що ми пізно почали обробляти поля. Тобто, поки освободили Херсон, це вже був на місяць і пізніше зайшли. Поки погано підготували поля, і по-друге, не було вологи. Опадів практично не було. І... Це викликає свої труднощі. Трошки посіяли ярою чміню, а основна буде площа посію соняшник. І також ну, питаємося посіяти овочі, ну, весь борщовий набор». Провести веснянопольові на роботи вчасно цього року було важко через заміновані поля, говорить Володимир. Утім, більшу площу землі вдалося обробити та підготувати до посівної. І в зв'язку з тим, що в тому році ми не сіли, а були підготовлені, ну, сім'яна залишились з минулого року. Mm -hmm. Вся площа, що в оренді фермерського автодорства, вона вся оброблена. Так що ми будемо засівати все. І одне поле там у нас масів на Оленівці, там дуже складна ситуація, і там ще ждеться розмінірування, там небагато, там 13 гектар. Власними зусиллями розміновував поля фермер з Новогригорівки Віталій. Чоловік дістав снаряди, міни та нерозірвані боєприпаси, обробив землю та вже засіяв 100 гектарів ярого ячменю. Дуже тяжко зараз на полях, тому що багато снарядів, якось уламків, остатків, і цілі снаряди є, і це людські паї. Якщо ми будемо їх обробляти, швидше буде платити і государство гроші, і пайщики люди. Техніку повостанавлювали, що не підлежить ремонту, зараз, звісно, ну, дуже тяжко і з пасівним матеріалом дуже дорогий, тому що все приходиться з нуля все закупляти, це літра дуже дорога, топливо дуже дороге. Ну, ми вже посіяли ярий ячмінь на цьому полі тут, і там, там посіяли десь около 100 гектарів і десь орієнтуємося, десь 120 буде семечки. А зимовищими ми не спіли, поки, як кажуть, русський мір відійшов, наші їх прогнали, то ну, по времені просто не спіли. Аграрії працюють на тих полях, які вже встигли підготувати до посівної, розповідає Надія Іванова, аграрій. На інших прибирають ті культури, які через російську агресію та окупацію району так і залишилися у землі. Якщо в господарстві є певна кількість гектарів, то якщо вони менше посіли зимовини, то решта, це ми розуміємо, що ну, на 99% це будуть ярі культури, які це вже інші, інша розмова, чи це будуть зернові, адже на півдні України це таке, але більше буде площ, і тим більше ми що розуміємо, що додалися зараз, де окуповані території, території, які були під щільними де хто розміновується, як вміє, зараз це велика проблема по розмінуванню. Але, скажу, навіть ті, хто не розмінувалися, багатьма спілкуються, вони планують, вони думають, як, вони думають, що вони стигнуть з ранньою групою Ярою, чи то буде пізня група Яра, але вони все одно планують сіятися. Вже цього року аграрії Миколаївщини зможуть засіяти понад 80% сільськогосподарських земель області. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Наразі в області близько 270 тисяч гектарів землі, які потребують розмінування. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.